નમસ્કાર હું જોશી દીપાલી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનની એફઆઈ વિદ્યાર્થીની આજે તમને વેલ્યુ એજ્યુકેશન એટલે કે મૂલ્ય શિક્ષણના સ અભ્યાસક્રમ વિશે કહીશ કે જેમાં સવારની સભા વિશિષ્ટ વાતો ઉજવણીઓ રમત ગમત નૃત્ય નાટક એનસીસી ગીતો અને એનએસએસ ની વાત કરશું જેનો પેલો પોઈન્ટ છે બધા વિદ્યાર્થીઓ ઊંચે નીચેની ભાવના એટલે કે ઉંચ નીચની ભાવના નું સમાપન થઈ શકે છે સર્વધર્મ સંભાવની ભાવનાઓ વિકસી શકે છે અનુશાસન એમાં લાવી શકાય છે વિદ્યાર્થીઓમાં ધ્યાનની એકાગ્રતા બાળકમાં વિકસે છે લયબદ્ધ ગાંધી શકે છે સારી વિચારસરણી વિકસિત થાય છે સ્ત્રોતો વગેરે નો પણ ઉપયોગ કરી અને વિદ્યાર્થીઓમાં મૂલ્યો વિકાસ કરી શકાય છે તેથી મૂલ્ય વિકાસમાં સવારની સભા એક સારી એવી સ અભ્યાસક્રમ પ્રવૃત્તિ ગણી શકાય બીજું છે વિશિષ્ટ વાતો आत्मसात करने इरादों के लोग घूम सीखी सकी शाला विद्यार्थी सर सैयद अहमद खान राधाकृष्ण विवेकानंद श्रम भावना नो अंत बन से अपने बाढ़ सकी महापुरुषों की कथाओ द्वारा अपने બાળકોમાં આવા આવા અલગ અલગ છે ધાર્મિક તહેવારોનો ઉલ્લેખ વિવિધ ધર્મોમાં થવો જોઈએ આ સાથે વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ ધર્મોની માન્યતાઓ આદર્શો મૂલ્યો અને પ્રબોધકો વિશે માહિતી મેળવી શકે છે એટલે કે બાળક તેવારનું મહત્વ શું છે એ પણ સમજી શકે છે તેમના ધાર્મિક ઉદ્દેશો અને કાર્યોને ને જાણી એટલે કે ધર્મના ઉદ્દેશો અને કાર્યો જાણી અને વિદ્યાર્થીઓ છે ઊંચા મૂલ્યો બરાબર એના પછી છે કે વૈજ્ઞાનિક મેળો કૃષિ મેળો સામાજિક મેળો વગેરે પણ મૂલ્યોના વિકાસમાં મહત્વનો ફાળો આપે છે એના પછી છે કે રમતગમત બાળક દ્વારા પોતાના કયા મૂલ્યો વિકસી શકે છે મૂલ્યો પણ સહઅભ્યાસક્રમ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા સરળતાથી વિકસાવી શકાય છે ફિલોસોફિકલ અને એજ્યુકેશન ના સમાજશાસ્ત્રીઓ પરિપ્રેક્ષ્યો સાથે સ્કેન કરવું નૃત્ય નૃત્ય શિક્ષણની પ્રક્રિયા મહત્વનો ભાગ ભજવે છે એને વાચા આવી હશે બરાબર કે કોઈ બાળકના અંદર જે ભાવો છે એ કેમાં ઉતર્યા હશે તો કે કોઈ પણ રંગ એટલે કે ચિત્ર છે તો એ રંગમાં ઉતરે છે બરાબર પછી શિલ્પકલા છે તો એ પથ્થરમાં એના વિચારો છે ઉતારે છે અને જો કોઈ પણ કાવ્યની રચના કરે તો એ શબ્દમાં લલિત કલાઓમાં સૌ પ્રથમ નૃત્યનો જન્મ થયો હશે એમ કહી શકાય નૃત્યની શરૂઆત ખૂબ જ સહજ હશે આદિ માનવને આનંદમાં લાવી દે તેવો કોઈ પ્રસંગ એને ખુશીથી ઝૂમી ઉઠે એવી નમસ્કાર મિત્રો મારું નામ મોઢાહી શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર માં એફઆઈએમએડમાં હું અભ્યાસ કરું છું અને તેમાં મૂલ્ય શિક્ષણ વિશે આપણે વાત કરશું તેમાં મૂલ્ય શિક્ષણના સહઅમો ક્યાં ક્યાં છે તો એમાં છે સવારની સભા વિશિષ્ટ વાતો ઉજવણીઓ રમતો નૃત્ય નાટક ગીતો એનસીસી અને એનએસએસ જેવા વર્ગ ઘણા બધા અભિગમો છે તેમાં આપણે હવે નાટકથી વાત કરશું નાટક છે તે સાહિત્ય હોય તો પણ ચાલે નાટક એટલે એ કે જે ભજવી શકાય છે તે એવું સિદ્ધાર્થ રાદેડિયા કહ્યું છે અને પ્રેક્ષકોને બે થી અઢી કલાક સુધી જકડી રાખી ઘણા બધા પાઠો છે એ પાઠો ઉપર સાત આઠ વિદ્યાર્થીઓને ભેગા કરી અને જે નાટક સ્વરૂપે રજૂ કરવામાં આવે તો એ જે છે એ જે છબી વિદ્યાર્થીઓના મનમાં છપાય છે તે વર્ષો સુધી વિદ્યાર્થીઓ નાટક દ્વારા બાળકોને પાઠની કૃતિઓ કરાવી શકાય અને સ્પષ્ટ કઈ સ્પષ્ટ રીતે કોઈ પણ વિષયને લગતો પાઠ સમજાવી શકાય છે જો આપણે એવી રીતના નાટક દ્વારા પાઠ સમજાવીએ તો વિદ્યાર્થીઓમાં છે તે એકાગ્રતા ખીલે છે त्यार एनसी नेश्कारी विकास में शिस्त में रह रहे भारत में लश्कर लश्कर काम करवे मूल्य ना विकास थे ओगनीसोतालीस ए ઓગણીસો ને ઓતાલીસ માં નેશનલ કેડેટ કેમ્પસ એક્ટ બંધારણીય દરજ્જો આપીને બનાવવામાં આવ્યું હતું આ માટે નેશનલ કેડેટ કેમ્પસ નું અલગથી ઓગણીસો ને અડતાલીસ માં જે આ કેમ્પસ એક્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી છે તેના હિસાબથી ને કોઈ પણ સ્કૂલ કોલેજ કે યુનિવર્સિટીમાં આ એનસીસી ની સ્થાપના કરી હોય તો એ માટે સરકારે મોકળો માર્ગ મુક્યો विद्यार्थी में शिस्त चारित्र हिम्मत नेतृत्व बिन्प्रदायिकता न्याय युवा तो निस्वार से मानव बढ़ा देश नी के सेवा औने मा देश से समर्पित एनसीसी स्थापना कर शिक्षण न श्रेष्ठ मध्यम बना सकते जो शिक्षण बाढ़ एनसीसी ने ट्रेनिंग કર્ણપ્રિય શબ્દ રચના ગીત કહેવામાં આવે છે ગીતના જુદા જુદા વિભાગને અવયવ કહેવામાં આવે છે સામાન્ય રીતે ગીતમાં સ્થાયી અને અંતરા બે જ અવયવ જોવા મળે છે અંતર્ગત ભાવનું સંગીત હોય છે એ યાદ રાખવાથી ગીતની સંજ્ઞા સ્પષ્ટ થાય છે વળી એના અર્થ સંકુલમાં કાવ્યત્વની રસકીય અનુભૂતિ થાય જયારે આપણે શાળાઓમાં બાળકોને કાવ્ય શીખડાવીએ છીએ ત્યારે જો એને એમને સમજાવાના સમજાવવાને બદલે ગાય શીખડાવવામાં આવે તો તે બાળકો વધારે સમય સુધી કાવ્ય યાદ રાખી શકે છે હવે છે એનએસએસ નેશનલ સર્વિસ સ્કીમ એનએસએસ ની સ્થાપના કોઠારી આવક ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રે લોકોની ભલામણો આધારે પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ ના પ્રધાનમંત્રી પદ દરમિયાન તત્કાલીન શિક્ષણ મંત્રી ડોક્ટર વિની આરવી ચોવીસ સપ્ટેમ્બર ઓગણીસો ના રોજ સાડત્રીસ યુનિવર્સિટી ઓ પ્રથમ વખત તેની શરૂઆત કરી શકાય છે પરંતુ હાલમાં લગભગ તમામ ભૂમિકા છે સમુદાય વિકાસ મહત્વ મહિલાઓનું સન્માન પર્યાવરણીય સંરક્ષણ વસ્તી નિયંત્રણ આપત્તિઓમાં સહાય સ્વચ્છતા અને સાક્ષરતા એટલે કે એનએસએસ દ્વારા જે છે અલગ અલગ જે સમુદાય છે એનો વિકાસ થાય પછી માણસો જે છે પર્યાવરણનું ગ્લોબલનું સંરક્ષણ કરી શકે વસ્તી નિયંત્રણ કેવી રીતના કરવું આપત્તિ સહાય સ્વચ્છતા કેવી રીતના અને સાક્ષરતા એ બધા જ જે મૂલ્યો છે એ વિદ્યાર્થીઓમાં વિકસેષ છે એટલે એનએસએસ છે એ વિદ્યાર્થીઓ માટે અને મૂલ્ય શિક્ષણમાં ખુબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે બંધારણીય રાષ્ટ્રીયતા વગેરેનો સમા સમાવેશ કરીને તેઓને મૂલ્યવાલી દ્રષ્ટિકોણના જ્ઞાનાત્મક ભાવાત્મક અને કાર્યના વિકાસ માટે ખૂબ ઉપયોગી અને મદદરૂપ સ અભ્યાસક્રમો બનાવવામાં આવ્યા છે हूं आशा रखू छू के मैं जो तमने बात करीतो एनसीसी नाटक ये सरख समझाई गये बधा नो खूब खूब आभार